<تصفيق> <تصفيق> في ناس كتير بتسألني في الفترة الأخيرة إيه <تصفيق> الله؟ <تصفيق> على الوضع الحالي اللي احنا ماشيين فيه، ما يطمنش، ما تقولش أزمة وما تطنش، جه الوقت تعمل حاجة بلادنا خلاص محتاجة رجالة يشوفوا عربي، احنا بعيدنا، راحت فين وحدتنا على قعدتنا كانت زي السيف، الوقت العربي عاش ضعيف، فبقينا كمان من بعض نخاف، العالم ده مفيش مكان له شغلونا عن بعض غير تفكير صهيوني مش نظيف الدنيا سلف ودين ساعد اخوك من غير تفكير وادعي ربك بالتغيير اراضينا كتير محتاجه تحرير سيدنا خلاص من التقدير يا رسول الله الدعم للجنود محتاجين واحدة عشان الدين ومحاربين احنا مجاهدين كلام مكتوب على التحريض في بس ومش في الشر كم واحد حاول غير الدرك انور اخوه دائم متسألش ايه السر بدعي الرب برفع الدر مطلوب بس الصبر كلام اسلامي وانا حر نفسي في يوم من البر من مني حواليا وناس من دم عمالهم فيه عليك في الارض وعمري في يوم وكتير فكرت في الدنيا ويا احترت ومن دلوقتي قدرت ارجع تاني بقوه كبير محدش عارف ايه المصير عايش محكوم بقانون ضرير ما غير على الفقير مش هقول <تصفيق> <عشان> على الفقيد حق <تصفيق> واللي يصير يصير اخوك مرحب الجاية ايجاز حضر ما تقولش سلام الكلمة دي مالتنا آلام بدا الحكم بالاعدام احنا هنا عايشين كل يوم الموت شايفينه منا ومش حاسينه ليه حقنا دايما سايبين كلام قرآننا ليه ناسينه؟ عدو بيكبر ليه سايبين مفهوم مرضيته عدو يهينه اسأل انا جندي ومصري وايدي بايده انسوا خلاص ايام زمان ما تقولش كمان ده كان زمان في السودان وفلسطين وفي لبنان عدو محاصر المكان الدور الجاي هيكون على الوضع الحالي جه الوقت نقوم وقت الحرب كله مباح ضرب النار على الاعداء ده النجاح بس هتبنى السلاح على اعلى ما وراح كلام كتير محتاج مفتاح يجود الله كلامنا سلاح مرفوع في وشوش ولو بالكلمه بس بدانا ومش الاولى ولا الاخيره كتير عايشين بقلوب ضريره الوضع الحالي محتاج تغيير ومدرستي تهديمة ورجعت تاني على اهلي بخاف عشانه عادي بعيون اخواتي بشوف احلامي تحريض على الحرب ونرجع تاني اعظم هم في العالم كله يكون اسلامي اتمنى سلامي مش هرجع غير وانا جاي بنجاحي كلامي الجاي هيكون بسلاحي مش عاوز ازعل حد مني اعدائي كتير ومزعليني مش لاقي صديق يمشي طريق ياخد ايدي في وقت الضيق في بحر عساني انا غريق مين دلوقتي هتثق فيه وبكل اسرارك رب احليه محدش هم امرك مين دلوقتي يحفظ سرك واقرب ناس منك بالضر تدعي رب لربك ربك يلا اتحرك واختار طلبك وبعد عني اللي هيدمرك انجر الله <تصفيق> بل بل بل بل واكيد ربك هيقدرك هو الاعلم تلاتة بوست أقلامك فين أحلامك من أحزانك زمنك دانك فين سرك هانك قاعدة في كل مكان عدالك سلم عمرك للي يساعدك وأكيد ربك هيقدرك